Mä tällä hetkellä tätä vv kokematiimissä työharkkaa ja tota, oon viihtynyt ihan helvetin hyvin valmistele tässä ilanryhmälle niin salaatteet. pojat viihtii. Tässä on niin monipuolista, tuo, että ei, tuota, osa melkein unohtaakin jo. Mutta, tuota, kaiken maailman leirien suunnitteluissa ja sitten, tuota, ihan, ihan tuossa ihan webapuolella myös, että on ottanut asiakkaita vastaan tai korjanneet kävijöitä, kävijöitä vastaan et, tuota, ja yrittänyt auttaa niitä mahdollisuuksien mukaan ja mitä täällä on mahdollista tehdä. Itse asiassa se, että, että täällä ei tarvitse olla mitään erityistä. Sun ei tarvi mitään roolista, vaan sä voit olla just se, mitä, mitä sä oot. Ja sit sä voit... Että, voi puhua omista asioista täällä aika luottamuksellisesti. Et, että, että, toki aina pieni sensuuri joutuu pitää, mutta, mutta siellä on pääasiallisesti nämä normaalit, mitä mitä arjen murheita nyt tulee, niin niistä on hyviä. Sitä kautta on myöskin oma elämänlaatu parantunut ihan tässä pari kuukauden aikana, tai itse kuukauden aikana, mitä mä oon ollut tässä. Mutta, tuota, tykkään olla tosi paljon. Tää on tosi, tosi hyvä paikka ja tää on hyvä porukka. On tietysti, että kävijöillä. Täällä matala kynnyksen paikkoja, niin kävijälle voi olla kaikenlaista pientä ongelmaa päteiden lisäksi. Että, että, mutta, että, omalla asentteella on kyllä se pitkälle pärjää. Meillä on hyvä mahdollisuus kuitenkin käydä niitä läpi niitä asioita. Ja niitä ei tarvitse pitää niin kuin pelkästään omassa. Omassa päässä, että ne voi, voi jakaa ja sitten niitä, niitä käydään läpi täällä näin. Ja sitten meillä on hyvät hyvä työnohjaus täällä ja saadaan, tota, saadaan myöskin sitä kautta sitten ne niinku, ovat tukeet. Mihin mä en ole niinku, oikeastaan muissa työpaikoissa ikinä törmännytkään. Et se, että en mä edes tiennyt, että se on se No, tota. Mä työllistymässä tähän BVA puolelle ja sitten mä teen tuolle kokematiimille teke, keikoilla, keikoilla mukana ja, ja tuota, uskon, että siitä sit kuitenkin ura urkenee. Omalla asenteellahan täällä on paljon tekemistä, tuota, että uskon. Hyville jätkillä aina kysytään. uusiin uusia vahvuuksia, uusia näkökulmia ja joo, mitä mä sanoisin että aika paljon semmoista keijoissa opittuu juttu, mitä mulla esimerkiksi ei ole vertsinä että mä oon vaan verts, mikä kokemus on se, se toi amma, ammatillisuus, ja toi tulee siinä aika hyvin esiin koulutuksen, koulutuksen myötä yleensä, niin yleensä kaikilla keijoilla siellä on opittu jotain käytöstapoja ja kielenkäyttöä käyttöä ja kaikkea muuta tämmöistä mutta aika tärkeä juttu näissä kun tehään ammattilaisten kanssa luunia. Joo. Mulle Tuleitellen. <tos> <tos> <tos> on on, on tuonut haasteita Että <tos> et mä olisin, mä olisin aina vähän en en en en en en en en siltä en mitä eihän multa italianakin puuttuu, se ammatillisuus ja kaikki, mutta mä vaan kohellaan, mutta toisella on vähän enemmän niin malttia. Me sanotaan näin, että meillä on harjoittelijoita ja opiskelijoita kouluista ja kaikista muista. Niin Ammatillisen amma, puolen, millä ei ole sitä omaa taustaa. Ja sitten tuota, Keio-koulusta meillä on näitä harjoittelijoita ollut ja kokemusasiantuntija, mutta se näkyy siltä tapaa, että Niillä on paljon enemmän, ymm... Anteeksi, käyttöön, paljon enemmän ymmärrystä meidän asiakkaisiin sillä tavalla, kun se on oma tausta, että osaa myötäelää sen, sen toisten kokemuksen ja sen, että missä vaiheessa ja missä asemassa se on on. Niin normi ihmisen se on hyvin vaikea laskea se esimerkiksi meidän asiakkaan tasolle. Me itse ollaan oltu siellä pohjalla ja tultu sieltä ylöspäin. Nähdään se, niin se toisen, toisen vaikeudet ja elämäntilanne, mikä, mikä se on. Uh. On, mä olen oppinut itse paljon. Kiitos. Joo, kiitos.